Тарас Шевченко вважається центральною постаттю в українському літературному процесі. Його творчість здійснила суттєвий вплив на становлення і розвиток новітної української літератури, піднішчи її до світового рівня. У поетичних рядках часто висвітлюються проблеми та ідеї, які раніше ніхто не наважувався порушувати. Шевченко, відомий багатьом як «Великий кобзар», котрий оспівує у своїх творах народне життя. Твори великого поета читають солісти ансамблю української пісні та обряду «Ватра» Олександр Володченко та Марина Герелюк. Думка Тече вода в синє море, та не витікає. Шука козак свою долю, а долі немає. Пішов козак світ за очі, грає синє море. Грає серце козацьке, а думка говорить. Куди ти йдеш, не спитавшись, на кого покинув батька, неньку стареньку молоду дівчину? На чужині, не ці люди, тяжко з ними жити, ні з ким буде поплакати, ні поговорити. Сидить козак на цім боці, грає синє море, думав, доля зустрінеться, спіткалося горе. А журавлі летять собі додому ключами, Плаче козак, шляхи биті заросли тернами. Встала весна, встала весна, Чорну землю сонну розбудила, Уквітчала її рястом, барвінком укрила, І на полі жайворонок соловейко в гаї, Землю, убрану весною, вранці зустрічає. Над Дніпровою сагою Над Дніпровою сагою стоїть Явор меж лозою, Меж лозою з ялиною, з червоною калиною. Дніпро берег риє, риє, Яворові корінь миє. Стоїть старий, похилився, мов козак той зажурився, Що без долі, без родини та без вірної дружини І дружини, і надії в самотині посвіє. Явор каже, похилюся та в Дніпрові скупаюся. Козак каже, погуляю та любую пошукаю. А калина з ялиною та гнучкою лозиною, мов дівчаточка із гаю, виходжаючи, співають. Повбирані, заквітчані та сталаном заручені. Думки гадоньки не мають, в'ються, гнуться та співають. Бандуристе орле сизий Маркевичу. Бандуристе, орле сизий, добре тобі, брате, Маєш крила, маєш силу, є коли літати. Тепер летиш в Україну, тебе виглядають, Полетів би за тобою, та хто привітає. Я й тут чужий, одинокий, і на Україні Я сирота, мій голубе, як і на чужині. Чого ж серце б'ється, рветься, я там одинокий, Одинокий, а україна, А степи широкі. Там повіє Буйнесенький, Як брат заговорить, Там в широкім полі воля, Там синє море. Виграває, хвалить Бога, Тугу розганяє. Там могили з буйним вітром В степу розмовляють, Розмовляють сумуючи, От така їх мова. Було колись, Минулося, не вернеться знову. Полетів би, послухав би, заплакав би з ними, та ба доля прибуркала між людьми чужими. Ой, видуми моє думи. Переклад з української Янки Купали. Ой, видуми мае думи, тяженько мне з вами. На що стали на папери сумними радками? Що вас вітер не розвіяв? степу да остатку, что вас гора не приспала, як свое дитятка. Бо на свет вас беды на смех спородили, полевали слезы, что ж не затопили, не вынесли у мора, не размыли у поле, не пытали б люди, что у меня не болить, не пытали б, за что проклинаю долю, чему мне маркотно, нечего рабить. На смех не сказали б, кветки мои дети, на что ж я кахау вас, «На што даглядаў? Ці заплача сэрца адно на ўсім свеці, як я з вами плакаў. Може і Можа і ўгадаў? Можа знойдіцца дзя воча сэрца, кары вочы, што над думамі заплачуть. Большага не хочу. Адну слезку з вачей карых і пан над панамі. Ой, выдумы мае думы, тяженька мне з вами». За Закаря вочаняти, за чорне брови, серцем лела, сміялася, виливала мову, виливала як умела за темне ночі, за вишневий сад зелёный, за ласки дявочи, за степ буйны, за могили, що на Україні. Серцем лела, не хотіла співати на чужині, не хотіла у снізе у лесі козаків громаду з булавами, з бунчуками збирать на параду. Нехай душі козацькі на Україні лунають. Там широко, там весело, от краю до краю, неби воля, що минула, Днепр широки, мора. Степ і степ равуть пороги і могили, гори. Там родилася, гуляла казацкая воля, там татарами до шляхти засявала поле, засявала поле трупам, покуль не остыло. Спочить легла, а тим виросла могила, а над нею арол чорний сторожем лятая. І жа людям добрим, як обзори співають. Що творилося, співають сльобцині бараки, покемлі ви, а я, а я тільки вмію плакати, тільки сльози за Україну. А слова немаужу, а за гора, дыцур яму, що я його не знав уже, а надто той, що глядиться на людей душою, пекла яму в цьому світі, а над тим, Журбою не накличу собі долі, калі так не маю. Нехай злые дні живуть три дні, я їх заховаю, заховаю зм'яю люту коля свого серця, каб і ворах не побачу, як гора сміється. Нехай думка, як груган той, льотає крача, а сердечко соловйком щабеча де плача. Тижком люди не побачать, той не засміються. Не утирайте ж мої сльози, нехай собі льються. Хай чужое палеваюць поле днём і ночай, пакуль поп то не засыплі чужим пяском в очы. Вось я нояк, а рабіць што? Журба не поможет! хто ж заздростіць сиратіне? Карай яго божа! Ой, вы думы мае думы, кветкі мае, деці, выращаў вас, даглядаў вас, ж мне вас падеці? На Украину і думы, на нашу Украину, Підплатами, сиротами, а я тут заїну. Серцем треніться щирим і словом ласкавим. Там ви знайдете і правду, а ще й, може, і славу. Привітай, же, моя маті, моя Україна, моїх діток нерозумних, як родного сина. Думи мої, думи мої. Думи мої, думи мої. Лихо мені з вами, нащо стали на папері сумними рядами, Чом вас вітер не розвіяв в степу, як пилину, Чом вас лихо не приспало, як свою дитину, Бо вас лихо на світ на сміх породило, Поливали сльози, чом не затопили, Не винесли в море, не розмили в полі, Не питали б люди, що мене болить». Не питали б, за що проклинаю долю, чого нуджу світом нічого робить, Не сказали б насміх квіти, мої діти, нащо ж вас кохав я, нащо доглядав? Чи заплаче серце одно на всім світі, як я з вами плакав? Може, і вгадав? Може, найдеться дівоче серце, карі очі, що заплачуть на сі думи. Я більше не хочу одну сльозу з очей карих і пан над панами. Думи мої, думи мої, лихо мені з вами. За карії оченята, за чорнії брови, серце рвалося, сміялось, виливало мову, виливало, як уміло, за темнії ночі, за вишневий сад зелений, за ласки дівочі. За степи та за могили, що на Україні, серце мліло, не хотіло співати на чужині, не хотілось в снігу в лісі козацьку громаду з булавами, з бунчугами збирать на пораду. Нехай душі козацькі є в Україні витають, там широко, там весело, від краю до краю. Як та воля, що минулась, Дніп широкий море, степ і степ ревуть пороги і могили, і гори, там родилась, гарцювала козацькая воля, там шляхтою татарами засівала поле, засівала трупом поле, поки не остило, лягла спочить. А тим часом виросла могила, А над нею орел чорний сторожем літає, І про неї добрим людям кобзарі співають. Все співають, як діялось сліпі небораки, Будотепні, а я, а я тільки вмію плакать, Тільки сльози за Україну, а слова немає, А залихо та цур йому, хто його не знає, а надто той, що дивиться на людей душою, Пекло йому на сім світі, а на тім журбою. Не накличу собі долі, коли так маю. Нехай злидні живуть три дні, я їх заховаю, Заховаю змію люту коло свого серця, Щоб вороги не бачили, як лихо сміється. Нехай думка, як той ворон, літає та кряче, а серденько соловейком ще бече та плаче. Нижком люди не побачать, то й не засміються. Не втирайте ж мої сльози, нехай собі лються. Чуже поле поливають щодня і щоночі, Поки, поки не засиплють чужим піском очі. Отаке то, а що робить? Журба не поможе, хто ж сироті завидує, Карай того Боже. Думи мої, думи мої, квіти мої, діти Виростав вас, доглядав вас, де ж мені вас діти? В Україну ідіть діти, в нашу Україну По сиротами, а я тут загину Там найдете щире серце і слово ласкаве Там найдете щиру правду, а ще може й славу Привітай же, моя ненько, моя Україно, Моїх діток нерозумних, як свою дитину. Садок вишневий колохати Садок вишневий колохати Хрущі над вишнями гудуть, Плуготарі з плугами йдуть, Співають ідучі дівчата, А матері вечерять ждуть. Сім'я вечеря колохати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 Червоні поли розстилає, і сонце спатоньки зове. У сині море покриває рожевою пилиною, мов мати дитину. Очам, Любо, годиночку, малою годину, ніби серце отпочине, з Богом заговорить. А туман, неначе ворог, закриває море і хмароньку рожевою, і тьму за собою. Розстилає туман сивий, і тьмою-німою. Оповиє тобі душу, і не знаєш, де дітись, і ждеш ногу того світу, мов матері діти. З поетичного циклу «Давидові псалми» Псалом номер 12 Чи ти мене, Боже, мили, навік забуваєш? Отвертаєш лице своє, мене покидаєш? Доки буду мучить душу і серцем боліти, Доки буде ворог лютий на мене дивитись і сміятись. Спаси мене, спаси мою душу, да не скаже хитрий ворог, я його подужав. І всі злі посміються, як упаду в руки, в руки вражі. Спаси мене, од лютої муки, спаси мене, помолюся і воспою знову Твої блага чистим серцем, псалмом тихим, новим». Псалом номер 136 «На ріках, круг Вавилона, під вербами в полі Сиділи ми і плакали в далекій неволі І на вербах повішали органи глухії І нам стали сміятися едомляни злії Розкажіть нам пісню вашу, може й ми заплачем Або нашу заспівайте, невольники наші якої ж ми заспіваєм на чужому полі, не співають веселої в далекій неволі. І коли тебе забуду і Єрусалиме, забвен буду покинутий рабом на чужині. І язик мій оніміє, висохне лукавий, як забуде пом'янути тебе наша слава. І Господь наш вас пом'яне, едомські є діти, Як кричали ви, руйнуйте, руйнуйте, паліте, Єрусалим! Вавилоня, щере окаянна, блаженний той, хто заплатить за твої кайдани, Блажен, блажен, тебе злая, в радості застане І розіб'є дітей твоїх охолодний камінь. Тече вода з-під Явора Тече вода з під явора яром на долину, пишається над водою червона калина, пишається калинонька, явор молодіє, а кругом їх верболози і лози зеленіють. Тече вода із за гаю та попід горою, хлюпощуться качаточка помеж осокою, а качечка випливає з качером за ними, ловить рязку, розмовляє з дітками своїми. Тече вода край города. Вода ставом стала, Прийшло дівча воду брати, Брало, заспівало, Вийшли з хати батько і мати В садок погуляти, Порадитись, кого б то їм Своїм зятим звати. Сонце заходить, гори чорніють. Сонце заходить, гори чорніють, Пташечка тихне, полені мії, Радіють люди, що відпочинуть. А я дивлюся і серцем лину В темний садочок на Україну. Лину я лину, думу гадаю, І ніби серце отпочиває. Чорніє поле, і гай, і гори, На синє небо виходить зоря. Ой, зори є зоре, і сльози кануть. Чи ти зійшла вже і на Україні? Чи очі карі тебе шукають На небі синім, чи забувають? Коли забули, бо дай заснули, Про мою доленьку, щоб і не чули.